Podíl vodního pola a Hradec Králové má ve městě mnoholetou historii. Vodní polo v Hradci Králové začalo vznikat ve 30. letech, vím to jenom ze historických pramenů, ve 30. letech minulého století a bylo to spíš takový přátelské zápasy, hrálo se na Orlici, mezi osadama, a v těch dalších letech 40. 50. už jako vznikaly regulérní týmy, ale většinou se to vytvářelo z plaveckých oddílů, takže většinou plavci trénovali plavání a potom se chtěli zahrát vodní polo. A jako taková novodobá historie, kterou já ještě nepamatuju, ale už je k nám blízko, je, že jsme vstoupili do Slavy Hradec Králové, který jsme doteď jako polisti, a to bylo v roce 1968. A od té, doby, od té doby fungujeme pod hlavičkou Slávy, účastníme se soutěží vodního pola, pořádaných Českým svazem vodního pola nebo Československým svazem ještě původně až do teď. Základna vodního pola v Hradci Králové zahrnuje všechny věkové kategorie, od minižáků až po muže a ženy, a čítá asi 150 osob. Z toho mládežnická tvoří asi 80 dětí. Odíl vodního pola má v svém kontě řadu sportovních úspěchů. Největší úspěchy byli v ženském odním pole, to jsme vyhráli titul a zúčastnili jsme se, zúčastnili jsme se taky poháru mistrů evropských zemí. Titul jsme, myslím, vyhráli dvakrát. V mužích jsme, v mužích jsme zvítězili v, československém, v českém poháru a zúčastnili jsme se československého poháru, tam jsme byli třetí. A byli jsme druhý v lize nejlépe, takže nikdy jsme tu ligu nevyhráli českou ani československou. A v Lážíčských kategoriích máme hodně přeborníků, většinou máme, aspoň v jedné a většinou ve více kategoriích medailová umístění. České republice patří vodní k okrajovým sportům. Je to všestranný sport, při kterém se zlepšuje motorika, obratnost a vytrvalost. Odíl vodního póla je otevřen všem zájemcům. Může ho dělat kdokoliv, kdo umí plavat. A. Nerozlišujeme teda i v těch mladěžických kategoriích těch nejmenších, že hrají že ty minižačky a minižáci dohromady, potom se to samozřejmě odděluje, ale to plavání je nezbytná součást a potom my už je naučíme nějaký všestranosti a je to, je to amatérský sport, takže ne, ne, netrváme jenom na tom, že to musí být vrcholový sportovci, jo? takže máme zájem o všechny, kdo k nám chodí.